Свій маршрут соціальний автобус розпочинає з центральної площі у Підволочиську. Водій автобуса Адам Скалецький розповідає – їздить у понеділок, вівторок та середу. За день проїжджають до 12 кілометрів. «Люди їдуть. Бу, то я тут на перший день, один день був на Учанівках, Мерес. То було 15-й було Батає. Люди довольні, дуже довольні. А кислорі Бабці – там, де Клебанівка, Шевченкове село. Там 7 років автобуса не було. Сьогодні автобус їде за маршрутом Клибанівка, Шевченкове, Мовчанівка, Дорофіївка, Супранівка та Росохуватець, каже Адам Скалицький. «Та є всякі люди, є що будча, щоб там встати, там в селі подобали собі на зупинці ставати, а вони ні, вони коло кожен ставати. Це одна із зупинок у селі Дорофіївка. Тут проживають 370 людей, розповідає староста села Ігор Жуковський. За його словами, більшість із них пенсійного віку. «Приїжджає один раз на тиждень, в 8 годин ранку до села і в 12 годин повертається другий раз. Ніякий більший транспорт до нас не приїжджає, тільки таксі з Волочиська. В основному ті люди, які їздять, не мають свого власного автотранспорту. Євдокія Горбатюк проживає у селі Супранівка. Власного автомобіля, каже, немає. Жінка, розповідає, перенесла операцію, тому ходити пішки не може. «Хто має машину – добре, а хто не має машину – чим їхати? Таксі – 150 гривень, ну, то звичайно, що навіть би люди й платили. Лише би той щодня автобус ходить. Щодня рейсовий, хай зроблять рану, і хай зроблять в обід, куди людям треба. От людям треба до лікарні. Чим їхати? А це 78-річна Катерина Базилінська з Корошилівки. Жінка каже, з її села до Підволочиська близько 10 кілометрів. «По справах і лікарню треба, і газ платиму. А сьогодні що місяця я мушу їхати і газ платити». Автобус придбали на початку року. Його вартість – 200 тисяч гривень, розповів голова Підволочиської громади Віталій Даско. За його словами, для поїздок на цей рік з бюджету громади виділили 160 тисяч гривень. Це, кажу, практично, якщо ми не будемо додати маршрутів, це має ну, хватити. Тобто, мінімальна зарплата водія, і паливо, і ремонт автомобіля. Тобто, на одне село виходить 15-20 тисяч. Мирослава Західна, Богдана Саробун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.